فإذا يحرص على النافلة في البيت وهذا هو ما قصدته السنة لأن البيوت التي يكثر فيها من الصلاة يجعل الله فيها خيرا كثيرا وهذا تكلم عنها العلماء وتكلم عنها الصالحون وذكر بعض الناس يقول بعض الناس كان بيتي لا يخلو من مشكلة وجئت إلى بعض أهل العلم فسألني عن قيام الليل وعن الرو... عن الرواتب قال أنت مضيع للرواتب، قال نعم ما أصلي، إيش هي الرواتب؟ قال له الرواتب، قال له البعدية والقبلية، وعلمه رواتب صلاة القبلية والبعدية. وثانيا قال له أنت لا تصلي بالليل، أنت لا توتر. قال نعم أنا لا أوتر. قال إذن الزم الرواتب وصليها كما صلى الله عليه الصلاة والسلام في بيته في بيتك، وإلزم الوتر، لا تتركه. ليس منا من لم يوتر. الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا. اوتروا يا اهل القران ان الله وتر يحب ان الله مدكم لصلاه هي خير لكم من حمر النعم وجعلها لكم ما بين صلاه العشاء وما بين صلاه الفجر. فيقول سبحان الله فاذا باسبوع واحد واذا بالبيت يختلف تماما واخلاق الزوجه تختلف واولادي يهدؤون والامور تتغير فان الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا. وخيرا نكرة، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاعل له خيرا فهو خير، فقد صدق وبر ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والله تعالى أعلم.